کچھ لوگ قسمت کی طرح ہوتے ہیں جو دعاؤ سے ملتے ہیں اور کچھ لوگ دعاؤ کی طرح ہوتے ہیں جو قسمت بدل دیتے ہیں عورت سفید چادر کی طرح ہوتی ہے جس پر پانی بھی گر جائے تو داغ بن جاتا ہے لوگوں کے بدلے ہوئے مزاج ہمیں انسان بناتے ہیں ور ہم تو کبھی سمجھ ہی نہ پائے کہ زندگی کتنی مشکل ہے اے لوگو مجھے تم پر دو چیزوں کی فکر رہتی ہے لمبی امیدوں کا لگانا اپنی خواہشات کے مطابق چلنا تین عمل بہت سخت ہے اپنے نفس سے کسی کا حق دلوانا ہر حال میں ذکر الہی کرنا دوسرے بائی کی حاجت کا خیال رکھنا تین چیزوں کو ہمیشہ پاک رکھو جسم لباس خیالات تین چیزوں کو ہمیشہ یاد رکھو نعمت احسان موت تین چیزوں سے ہمیشہ پرہیز کرو حسد غیبت چغلخوری تین چیزوں کو ہمیشہ قابو میں رکھو زبان غصہ نفس تین چیزیں کبھی واپس نہیں آتی زندگی جوانی وقت معاف کرنا سب سے زیادہ اسے زیب دیتا ہے جو سزا دینے پر قادر ہو تنگ دل انسان کو اپنا امین نہ بناؤ جس نے اپنے آپ کو پہچانا اس نے خدا کو پہچانا جس نے دنیا کو آخرت کے بدے میں بیجا وہ فائدے میں رہا